Augustin Zăgrean, uluit de propunerea lui Cetelin Redulescu privind rejudecarea dosarelor, e un principiu în drept care e mai tare decât toate. Fostul președinte al Curii Constituționale a României nu vede cu ochi buni propunerea făcută de deputatul PSD Cetelin Redulescu de a rejudeca toate dosarele de după 2009. Poate, eventual, se dea o lege prin care se dea un drept de revizuire, spune Augustin Zegran. Toată lumea se vai ce nu atiut, toată lumea atiut. Cum puteau judectorii nu nutie, când ei judecau dosarele ei la televizor a prea dosar întocmit cu spirjinul serii? Se dai o lege ce să anulează dosarele, asta mi se pare ciudat. Poate, eventual, se dea o lege prin care se dea un drept de revizuire, să fie o cale de revizuire a sentinelor pentru cele care s-au pronunat deja, iar pentru cele în curs de soluționare se găsească o soluie, a spus Augustin Zegrean, pentru Digi 24. Cine s-ar fi gândit ce se mai poate întâmpla. În vechiul cod penal din 1968, securitatea a fost scoasă din cadrul organelor de urmărire penal. Din 1968 până în 1989, cel puin teoretic, nu s-a făcut aceva. Cine s-a gândit ce le vine ideea să o facă acum? Sigur ce, în măsura în care s-a înclăcat legea prin aceste metode, se poate pune problema anulării dosarelor, nu a dosarelor deja judecate, pentru ce este un principiu care e mai tare decât toate, în drept, care vorbete despre stabilitatea raporturilor juridice. Nu poți să o tot ei de la capte. Aa, la neșfurăți, a adugat fostul prelinte al CCR.